Pozdrav ljudi, pozdrav za sve, pozdrav ekipo, evo e, novi video pošto je zadnje vrijeme, nekako Slovenija ovodi izmjene, promjene, dopune, parkiranje i tako, evo i sada e, jedan novi video vezano u Sloveniju a promjene nastupaju od 1.1.2022. godine, pa pogledaj video Neće ti biti žao, jer značeš ono što nisi znao. E tako, znači o čemu se radi. Pozorno, slušaj, pazi ovamo. E, Sljedeće, znači promjene nastupaju od 1.1.22. E, kako se rekao, e, radi se najme o e, zabrani nedjeljom i praznicima. Da, zabrana koja je do sada bila od 8 do 21, sada se produže od 8 do 22, e, znači za sat vremena duže. I e, da napomenem kako je to bilo i sada, znači za vozila preko 7,5 tona. Znači e, pošto je sada, evo, pred e, novu godinu ovo snimano, e, i, tako prigoda je ja sam u Sloveniji tu u Ljubljani na Barju pa da po, napomenem da već sada je to znači za novu godinu prvi i drugi je praznik od e, 8 do 22 da ne bi neko mislio samo e, ili možda negdje pročitao da je to samo za te e, dane nego i za e, iduće e, nedjelje kroz godinu i ove praznike Znači ta zabrana se produže na, za sat vremena duže. Pa vjerujem da će mnogi koji si kalkuliraju ovaj, rute i ono, kroz Hrvatsku dolaze, ne znam, do, ovaj pa onda, spremni su bili na ulazak u Sloveniju sada do 21. Sada će morati to ovaj, pomaknuti si, kalkulacija rute. I vjerujem da će to dobro doći. A oni koji Nena iđu na kanal Gile Kro, potrudite se vi, podijelite po društvenim mrežama, prijateljima, kolegama, po firmama, evo neka se čuje, neka se vidi, pa onda nadam se da će i mnogima biti to pod koristi. Evo ljudi moji, to bi bilo za ovaj kratak video to, Budite mi dobro. Kako sam rekao, podijelite, lajkajte, subscribe, pretplatite se na kanal Gile Kro, koji još nije stigao, sada je prilika da to učinite pred novu godinu. Sada je pravo vrijeme. I naravno svima ovaj Sretan put, ma gdje god bili, koji ste na putu, koji ste doma, koji ne vozite, Mama sve najbolje i ljudi moji vidimo se u nekom idućem videu. Ćao, pozdrav, to bi bilo to, pozdrav ja vas Gile Kro, Ćao, čao, čao.